يا أيها الإنسان ما ورّك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما ورّك بربك الكريم كريم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم يا ايها الانسان ما غرك بربك